Світлана Галушчак вишиває 20 років. Каже, минулого року в неї виникла ідея відновити старі рушники, які зберігаються в бібліотеці. Це вишивки середини 20-го століття. Їх у книгозбірню принесли родини з усієї Тернопільщини, але більшість з них пошкоджені. Жінка розповідає, узори на полотнах відрізняються від сучасних. Узори в основному йдуть геометричні, ромби, квадрати, най найдавніші орнаменти у вишивці і у ткацтві. Зараз багато є художніх схем для вишивання рушників, на яких зображені лебеді, надписи на щастя на долю чи там різне. А в старих рушниках це все говорили геометричні орнаменти. Мистриня Тетяна Яциковська розповідає, вишивати гладю її навчила бабуся ще в шкільні роки. Каже, раніше вишивала лише серветки, а в берегині почала працювати над рушниками. Свою роботу для виставки жінка ще не завершила. Цю серединку я вишила, отут вона є. І розпочала я оцю частинку, тільки я трошечки її розширюю. І ще додавала темно-сірі смуги, яких немає ні тут, ні тут. Мені воно схоже на Львівщину або, або Лемківщину. Тут щось таке от є в візерунках». Окрім рушників, на виставці є також оберіг Боже Україну спаси. Його відновлювала майстриня Надія Луцишин. Каже, вирішила урізноманітнити вишивку. Додала від себе ще три зуби з двох сторін. Для мене це так, як Україна, схід, захід і всю Україну, Боже, Україну спаси. Є кольора синьо-жовті, це прапор волі наш, і зверху чорно-червоний – це прапор боротьби. Я його планую взяти в рамку і він у мене буде на самому видному місці, на самому такому, де є наші сімейні, мої весільні рушники виставка триватиме до середини вересня, каже Світлана Галущак. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'ян. Новини на Суспільному. Тернопіль.